ايوه مظرف النسمية كذا كذا كذا مظرف النسيميه يلا اصحك يا اخي مش عارف طيب انا كده كده كده انا محمد ابراهيم عبد السلام المشكله كم المشكله ان في تغطيه طولها 750 متر قبل كارت النسمية مم. من اول المصب لغايه التغطيه ديت حوالي 5 كيلو تمام مساحه حوالي 3000 فدان على الجنبين المشتاق ديت من 2006 لغايه الوقتي وعملنا ثلاث لقاءات مع محافظين مختلفين للداهليه بدون مش اي حل مسألة جميع بخش الشبكه نفسها ولا بخش من فوق من فوق السكه والطبع على الطبيعه قدامك الوقت حاليا. وعملنا لقاء مصرف النسيميه مصرف البحري طناح نسيميه. طبعا. مصرف بحر طناح البحري نسمية التغطير دبعا زي ما أه قلت لساتك من 2006 وبنشتكي بأن الوقت 16 سنة مفيش حل حد لنا المشكلة بتاعتنا طلت لقاط المحافظ عملت طلغ رفوات كتير للناس المسؤول من 16 سنة 16 سنة 16 سنه بنعاني والأرض على الطبيعة الوقت مليانة وبيتطبونها بنحن نزرع محصول حقلي وأنا جبت جوابات من الشرطة تكليف لرؤوسات الجمعيات عملوا معينات بإن الأراضي لا تصلح إن تزرع محصول حقلي. تمام. وتزرع مزر... الرز، الرز بنزرعه ما بيفيدش. ما يبوظ يعني. م... هوت وعليه الميه حاليًا. يعني. وقبل كده. شوية كده اهو وقبل كده المحافظ طلب من الوكيل الزراعة بإن الجمعية النسيمية وجمعية كفر طناح وجمعية الكوم يعملوا تقارير عن المشروع ويجيبوا، عملوا تقارير وكتبوا فيه إن المشروع. ببضر الاراضي والارض غير صالحه للزراعه من سبب ارتفاع منسوب من المياه الصرف في في المصر. المصرف شكرا الشكر المصرف ده من يعني منه بقى له ازيد من 16 سنه تمام المشكله ان المصرف ما بيطلع بيطلع بعسيكه خالص يعني بضر الدنيا ماشي والمشكله ان الارض ديت جاي عليها حكم ان هي تزرع دور طيب ده هتزرع دور رزقته هو الرز مش نافع يبقى الدور هيزرع ازاي مش نافع تمام بالنسبه للمشكله الثالثه ان الارض ديت اوقاف أوقاف يعني الفدان بعشرة 10000 جنيه يعني الأرض مش أرض ملك أراضي أوقاف طيب الناس هتجيب منين بقى طيب هو إيه إذا الرز دلوقتي عايم دلوقتي في الماء الوقت مش طالع دلوقتي إيه يبقى احنا بناش احنا كل المسؤولين كل المسؤولين يجوا يجوا وشوف الوضع هو أنا جاب حضرتك الأيام عشان تشوف ال ال الوضع هو قدام منكم أهو تشوف اللي كان يرضوك خلاص يجوا يشوفوا الدنيا ماشية ازاي وشوفوا الاراضي ومشكلة مجال خد من هنا كده من اول المزرعة البيضة دي وانت جاي لغاية كرة النسمية اكتر أكتر فددين معدومة خالص نهائي وبيل لك لازم تزرع تزرع طب دي هتنفع دورها ازاي مش جاي بشكر ماشي, ماشي. محمد اللي عليه تاريخ تاريخ ما مقتلتها مكتوب هناك على على وش الري او على وش المحافظ مشاكل من يوم من 15 سنه واحنا في مشاكل انا والراجل ده هو احنا اللي في مشاكل وكل يوم والثاني يعني الغط جاي نصه تعالوا يا جماعه يقول لك حن... ما اللي تشوفه اللي انت تشوفه اللي انا اشوفه ما ينفعش الارض دي عليها ايجار عليها فلوس على ربنا يخليه مح... اسمه مختار جمعه دي عملها دلوقتي بوصلها ال 10000 جنيه اللي بره مش ب 10000 جنيه ارض اوقاف اي آه ارض اوقاف كلها اوقاف من من من بتاجر يعني الدوله اه والله لا لا انا اقول اقول هي سته اه ماشي شوفوا شوف شوف دفعين ايه بتاريخ خد شوف التاريخ التاريخ ديت فلوس دافعين هي دافع الفلوس اه دافع بها الفلوس ده ده ربع الايجار ربعه بيدفعوا لنا على ثلاث مرات لو ارض ملكي ما تجيب ما تجيبش مش م... مش سائلين انما ده ارض مطلوب عليها فلوس ومطلوب عليها مشاكل سكر سامح السيد محمد الفتيح مشكلتكم مشكلتنا ان ميه الصرف طالعه في الاراضي والجمعيات جايباها تتزرع ذره طيب هي لا سيب الدوره الارض كبيره من هنا دين. من هنا كده للاسفلت كل ديت زمام دي الاوقات دي ومعلين الايجار علينا المصرف ده شوفوا حل في الماضي هو اللي بيطهر لا بتطهر بس بيجي يشيل لك شويه عفش على العايم كده بيجي يشيل شويه عفش على التايم احنا مش عايزينه يطهر لان تطهيره هو اللي هم اللي هناك اللي في الجمعيه بياخدوا فلوس مننا وبياخدوا فلوس مننا من من على كده احنا لما رحنا احنا اللي بندفع حق التطهير وقال والمحافظ ندى على على مدير الري وقال له مش عارف ايه ومش عارف ايه قال له يا سعاده البا يا سعاد الباشا احنا بنطهر كل ثلاث شهور قمت انا رافع ايدي قلت له عايز يطهر كل ثلاث ايام لان الاله اللي بتفحر وبتشتغل بتاعته هو مش بتاع الحكومه واحنا اللي بندفع واحنا اللي بندفعها وبن وبحطوا لنا في الاراضي ما يحط في الاراضي ولا يخفى بس انت لما بتقول عندنا هضار حضرتك ساقط لا ده ما لو بصيت على منسوب المايه شوف ارتفاع المايه في هضار حضرتك صائد بعد المواسير كمان بقاله عمر والمخالفات جايه علينا كتير الصح الهضار ده عايز الشال من, من, من اساسه والمواسير دي كلها عايزه تتشال طيب عشان مبوحد بحط بس عشان ناخد تمام ماشي يا حاج تعالك. شرب بسم احمد مصطفى ايه المشكله مشكله ان انت شايف الدنيا كلها عايمه ميه وارضنا انا علق عندك قدام منك الكاميرا تثبت علينا عايم ميه ذريعه ارض بالواقف ومأجره مش عارف اضم يا عايم ميه يعني يرضى يرضى من دي يرضى من هناك هو الله العظيم مية ما بنعرف مش عارف اضم اعمل ايه دلوقتي ارض على اجار ودافع على اجار ودي, ودي ودي ومش عارف اضم نعمل ايه لو لو حضرتك شفت درق درق الكاميرا هناك اهوت هتلاقي أرض هناك مش طلع حرص مش طلع فاروز وبيجي الوقت عاوزين عاوزين ايجار وعاوزين هم وعاوزين دي وعاوزين دي, دي الناس هتعمل ايه نعمل ايه يعني نبور الاراضي ما عادش قدامنا حل واحد ان احنا نبور الاراضي بقى ونقعد نبور الاراضي بقى ونقعد بقى وسط الرزبه بقى ايه يشوف بقى الاراضي من اللي منها يزرعها مو صحيح ومين اللي يدفع ايجارها ما ينفعش وجاي مخالفه وجاي هم عليها بدري ما ينفعش يا استاذ ناصر اهوت ناصر حسن الفتاح وبعدين لما تروح تتابع هناك يا استاذ ناصر هناك يبقى يكون احسن من هنا عشان التصوير يجيب الميه ويجيب الاتو الراجل بيشوف شغله هو الطوفان اللي احنا فيه ده واخد بالك وبعدين احنا عايشين كده بقالنا يجي حوالي من 15 سنه في العذاب دي ما ينفعش اه هناك انا عايز اكلم واحد واحد يا جدعان انا بصور الميه رد علينا اتفضل محمد شاكر جاد تمام ايه المشكله المشكله دلوقتي الميه رد علينا مش عارفين نصرف الاراضي حتى بمكنه حتى بنصفيه نص ساعه 8 ثاني وطالبين مننا اجاره غالي وطالبين دوره دورك وانا عارف دوره المتر المتر مقفول المواسير وفي صحاره ورا النسمية عايزه تتشال خالص وتتشال كل شويه لنا ومفيش اي لازمه مصلحه 10 دقائق يفحروها يوم على برضو في طول الرز كله مش استفاد من الرز حاجة. ولا حاجه قرارات نزرع كل زرعه كده بهدله وكل سنه بقى لها 16 معانا دي 16 سنه بنعاني المعاناه دي في ايه الزراعه ديت والارض كليه كليه شوف كم فدان في زعجه جهتين مش جهه واحده هنا 40 وهنا 40 مش عارفين نستفاد بأي ايه الشكر بعد اذنك بعد اذنك اسم حضرتك علي توفيق هلال من خليل علي توفيق هلال من خليل <تصفيق> ايه المشكله؟ مشكلة اللي انا من الصبح جايب المكنه اهي في التوك توك حضرتك اهي من الصبح بصف في الارض بتصفى يا ربك الارض اللي بتشتاق اللي باخده بيرجع تاني اللي بياخده برجع تاني انا حاطط في الارض ديت رياد... نص فدان في حاطط فيها شكرتين تاوي تاكل الشرتين عامل مشتل وعملتها باللقمه المشتل اتاكل وال... وال... واللقمه اتاكلت يعني الارض ديت بات... واخدها اجار بدفع عليها اجر في في ال 6 في ال... في شهور نص فدان بدفع عليه في السنه 5000 جنيه انا ال 5000 جنيه انا الرز ما بطلعش رز يعني انا قدرته المصرف طالع في قلب الارض، يعني طالع من السكة على الارض، يعني انا بعمل الجسور عاملين الجسور بالقراقة القراقة برضه الجسور العي المص... الم... المايه بتعوم عليه. الم... المايه نفسه بتعوم على الجسور. شكرا. عشان انا بشتكي لوحدي، كل الناس بتشتكي. اتفضل. آه شكوانا دلوقتي انا يعني معاك رضا رضا احمد، شكوانا عندنا حتتين ثلاثة هنا نفس النظام، مية فيهم أكتر من 10 أيام. ونحن عارفين صرفه ولا عارفين نعمل فيها أي حاجة هناك. آه حتى حتى الرز باظ، وممكن نزرع تاني. فنشوف حل لحضرتك بس مش العمليه بس ناخد سؤال وخلاص عايزين حل ان شاء الله لان على طول كل سنه كده احنا كنا في الاسبوع اللي فات ان شاء الله يعني عايزين حل البشمهندس عبد السلام جابر وهو اللي مكلف المهندسه اسماء النهارده تيجي النهارده فاحنا نشوف عشان ناخد معانا لقاء شوف ان شاء الله الحل باي طريقه باذن الله خلاص ان شاء الله باذن الله ان شاء الله محمد سالم ايه مشكلتكم؟ مشكلتنا المي المتر دي مسدود نقبل نسميه ما تصرفش ميه خالص تمام وجميع المجاميع وجميع المياه بتتحط فين؟ في المتر ده. طبعا وبيطلع في الاراضي. طبعا الارض دي كانت زرع السنه اللي فاتت. مشكلتي عملت زريه. الزرع غرق مي ما جابتش زريه. والله ما جابت زريه. طبعا. وزرعتها رز والله والله وبالله وأنا في يمين الناس دي كلها تشهد كلهم دول بيشهدوا. بقت تجيب المكنه واجرها مكنه اربع بوص عشان تصفي الارض وتنشفها ما تنشفهاش المرة بلاقيها مليانه مي ما رشطهاش دول. ماشي ما عرفتش ارشها ده واخدت بالك؟ واخدة اكتر من 80 راجل تاني ورز كلها تشت علي من العزبة ده اكتر من 80 راجل تاني وراجل ب 60 جنيه تمام تمام جت الرز خاف رز خف الناس فيه خدت بالك رز خاف اما أدوح على الارض ضمتها بالرجال والله واخدة اكتر من 70 راجل وراجل ب 60 جنيه واخدة الراس واخدة تشويه واخد واخدة تربيخ الاسد كلها تاهي فدان فدان وشوية خدت بالك جابت جابت 3000 رز والله موجودين في الدار ما عشان عشان بالنفاخ ما فيش تاجر يشتريه يعني خساره خساره خساره الفلاح ما فيش خلاص شكرا حاجه ما فيش حد برا الفلاح ابدا ابدا ابدا, أبداً الفلاح ماشي يا الوهاب الباز طبعا أيه المساحه كلها مش باسمي يعني معدله من الم... ما انا بقول لحضرتك اهو احنا زارعين الوقت فول والمصرف راضد مغرقهم خالص الفول مات ونطلب التعيين من حضرتك تيجي هناك وتشوفه شكرا حقا. اسم حضرتك ايه؟ اسم زينب ايه مشكلتك؟ على لك شوية ايه مشكلتي ان الارض غرقانة مية المصرف يعني اه مليانة مية وقالوا لي ازرعها رز قلت آه قالوا لي ازرعها فول وزرعناها فول والارض مليانة مية تمام اه ومحتارين نعمل فيها ايه؟ والارض شكرا يا حاج شكرا السيد فتحي السلام ايه المشكلة؟ المشكلة عندنا ارضنا برضك في الاوقاف وعلى المصرف اهي تمام و... وبنجي عشان اللي احنا عارفين نصفيه وكل ما نزع فيها زرع بتبوظ من يكون من كتر الميه والايجار يزيد علينا وكل المكان اللي نعمل على البحر وكل المكان اللي هنا بيحطوا في قلب المصرف وتشوف من حضرتك منسوب المياه عامل ازاي في في المصرف ومش عارفين نصف ورغم كده يعني رغم كان مكان دلوقتي مبط ورغم كده شوف المياه حضرتك المنسوب عامل ازاي احنا نعمل ايه وقولك لك كل سنه بيزيد طب هنعمل ايه ايجار زايد كماو بيزيد ما احناش عارفين حتى نصف لا اي حاجه ونيجي وشاطريني بس يقول لك ادفع الايجار ما دفعتش غرام. شكرا يا محمد عطيه ايه طيب مشكلة سيادتك الوقت دي الفدان ده تبعي ده. دي امبارح من الصبح لما الاذان العصر وانا بنش فيه بالمكنه واهو الميه زي ما هي. مكان المكنه لسه هنا اهو. طب احنا بناشد سيادتك اني يشوفوا حل من كام من من 15 سنه واحنا بنشوف الميه دي على ماجد يجي وزير لو كل سنه الايجار رافع. جي في المعده بردك اجى وز... وكيل وزاره الري السنه اللي فاتت في المعده مش عارف كمين يا سامع اللي كان جاي مع فتح اه كان جاي مع الدكتور اناس الناس بتاعتنا اه جت وقالك لك ده في الشتاء هنعمل الحل اللي احنا شايفينه ولا حياتي الا ما انتم كل اللي, اللي قاعده على الكراسي ما بتجيبش نتيجه يجوا يشوفوا الوضع يجوا يشوفوا ده اللي احنا يطلب مساحة. الله حكم اللي بكلمش بحقك. السيد جابر عبد صهو. إيه مشكلة. المشكلة المصرف دي راضد علينا والارض اللي معنا دي كلها بالإيجار ورابطنا علينا. وجايبين علينا غرامات يعني أنا عليها 18 الف جنيه غرام. من تحتر مخالفات مخالفات مخلفات. مخلفات زراعة. على اساس ان احنا ايوة. ما كانش مصرح لنا رز مسرحين لنا بدوره والدوره عندنا ما بنفعش قاعد انت يا سيادتك شايف اهو والله بدفع للفدان ألف دي اراضي اوقاف اللي أرض اللي معايا صاحبها خواجه وقاعد في في مصر وبيقبضني مني كل سنه ألف جنيه ويقول لي انا ماليش دعوه بالزراعه انت معاك ارض انا ماليش دعوه مخ... لا آه أيوة أيوة. دي أيوة أيوة. لا هي ملك واحد بس انا ماجرها منه يعني. بتاع واحد خواجه دكتور وقاعد في مصر طمع. وانا ماجرها منه وسيادتك تعالى شوف هناك اهي حتى معليه الراي يزرع فول وهي ميه هناك اهي ولا مغزل المواشي بتشتغل فيها هناك هجيب له منين وادفع مخالفات منين وسنه سوده عليهم البعد هنعمل ايه احنا يعني؟ شكرا فين ونيجي منين السؤال إيه؟ عبد الستار محمد ايه المشكله المشكله بان المصرف ده اهو فيه مواسير وبترد ميه في الارض وبنيجي نزرع شبكه الصرف اللي تحت لا, لا لا لا لا المصرف المصرف اللي فوق السكه فوق السكه ده. اه اللي فوق السكه ده فوق يعني. اه بنزرع الارض رز ما بتجيبش رز خالص خدت بالك وجايبينها دورها وعاملينها عليها مخلفات ولا كماو ولا حاجه في الدنيا ولا عارفين نستنفع بالارض دي خالص ماشي شكرا ماشي اتفضل اشرف احمد ابو عزيز ايه المشكله؟ المشكله ان المصرف ده متغطي من قبل النسمية مباو يعتبر مباور اكتر من 6000 فدان من اول متعزون هناك لحد النسميه من البريه بطول خمسة كيلو ارض بايره وجايه دورة هل الارض دي تنفع تزرع دورة؟ اذا كان مش عارفين نزرع فيها روس وسياده وكيل بتاع وزير الـ وزير الـ الاوقاف اللي يتأخر عن الايجار شهر واحد يعمل له حجز وتبديل طب احنا هنجيب ايجار منين للاراضي دي لا احنا عارفين نطلع منها زرع ولا عارفين ناكل وملبوصين في الطين ليل نهار عشان المسرح واحنا شكرا. عايزين حل شكرا. شكرا. معانا دلوقتي البشمهندسه اسماء فاروق مسؤول هندسه صرف شرق الدكرنس المسؤوله عن مصرف النسميه اهلا بحضرتك فندم اهلا بيكي بي. ايه مشكله الناس دي ما مبشتكوا من زياده الميه هنا وان التغطيه فيها مشكله المزارعين النهارده بيشتكوا بيقولوا ان المصرف النهارده فيه 3000 فدان تابع لوزاره الاوقاف النهارده ماجرهم بايجار المصرف بيطوف بيغمر الاراضي الزراعيه الارض هتبور كلها في 3000 فدان والله حضرتك المصرف بالنسبه للتغطيه اللي هم بيشتكوا منها التغطيه مصممه طبقا للمواصفات وشغاله باقصى قدره ليها بس هم سوء استخدام الاهالي يعني هم بيرموا فيها زباله وبرموا فيها وفاتحين فيها صرف صحي واحنا يعني شغالين باقصى طاقتنا يعني مش متاخرين في حاجه. طيب حضرتك بقول لك المشكله ديت بقى النهارده أكتر من 15 سنه المشكله كلها بقول لك ان ال المنطقة اللي متغطية في أول النسميه للمصرف هنا هي المشكلة اللي عاوزين ماسورة قطرها كبير شوية عشان تقدر تصرف المايه. هو بالنسبة لقدام التغطية مفيش مشكلة هو بالنسبة للصحارة اللي ورا التغطية هناك عند كده 11 800 احنا عاملين أدرجنا الصحارة تبقى إحلال وتجديد ضمن العمليات اللي هي الإحلال وتجديد بالنسبة للصحارات اللي تبع الإدارة وإن شاء الله تدخل إحلال وتجديد يعني وهتحل أزمة جامدة بإذن الله. نأمل يعني الموضوع تحل يا باشمهندس؟ بإذن الله إن شاء الله يا بيه. شكرا بس عايزين تعاون من الاهالي بقى محدش يرمي زباله محدش يرمي حاجه لان ده كلها لان المواتير احنا بنيجي ننتهر الغرف بنلاقي الغرف فيها زباله وشكاير وحاجات يعني اكثر من بترمي نفسها, نفسها آه بترمي نفسها ايوه بيرموا في المصرف في المصرف بيدخلوا بيدخل بيدخل من قدام التفتيش في شجرة بقى والله بنطلع والله بنطلع منها برده المدرسه لك ان في رواسب بتجيب بلاوي زباله في مصر ماشي يا مفيش الموضوع ايه ارضيه نص متر ولا متر هو اصلا كلها اصلا المواسير بعد المواسير هتشوف المشروع بعد المواسير هتختار مشروعنا انا بقول لحضرتك انت لحظه لحظه لحظه لازم بيعد حاجه في المواسير لازم حاجه وبعدين بعد كده لما تعمل احداد وتجديد للجزء بتاع الصحاري اللي ورا يحل ازمه جامده هنا وان شاء الله هتشوفوها. حضرتك الوقت ما بس ما دلوقت الموزي... ايه. يا دلوقتي لكم المشكله وتشوف لكم المواسير هتشوف لكم المواسير يا يا يا يا لما احنا شغالين باقصي قدره لنا ان شاء الله باذن الله والمصرف هيطهر واي مشكلة يعني فا يعني هي اصلا الميه نازله اهي الي حد ما وان شاء الله لما المصرف يتطهر وكده ونعمل رحله لتجديد الصحاره اللي ورا هتبقى الامور تمام ان شاء الله شكرا باشمهندس شكرا, شكرا.